Є цікавий приклад Сум, коли е, спортивна інфраструктура е, чи спортивний об'єкт є, є одним з рушейних сил прогресу. Тобто 10 років тому, трохи більше, е, в Сумах був побудований е, лег, сучасний легкоатлетичний манеж, е, е, цей, м, м, м, цей манеж, коли він з'явився, і ми, ми Проводили там вперше чемпіонат України, надзвичайно важко було. В Сумах, ну, практично там два готелі було такого дуже низького рівня. Поруч не було закладів громадського харчування. Ну, нічого, ніякої інфраструктури не було. Зараз навколо в цьому мікрорайоні, навколо менежу, там кілька готелів, ресторанів, сауні, басейн побудований. Тобто. З'явився об'єкт, який за собою тягне розвиток, і, і серед іншого це, е, е, ну, це серйозні гроші, бо, от, повертаючись до Ялти, чому, наприклад, мер міста був зацікавлений в тому, щоб е, е, стадіон реконструювався і цим особисто опікувався, і допомагав нам е, в тому, щоб. Там, наприклад, проводити змагання в, в тому, щоб легка атлетика там була присутня. Бо ми за рік в Ялті витрачали приблизно 8-10 мільйонів гривень. І це, це гроші, які витрачаються в місті. Це е, працюють, е, працюють заклади громадського харчування, працюють готелі, е, місто отримує е, е, прибутки. відео.